એના વિશે માહિતી આપીશ પ્રસ્તાવના શિક્ષણ એ સામાજિક પ્રક્રિયા છે શિક્ષણ દ્વારા જ માનવ સમાજ વ્યવસ્થિત સ્વરૂપ આગળ વધી શકે છે અને પ્રગતિ સાંધી શકે છે માનવું ઘડતર તે અતિ આવશ્યક જ નહીં બલકે આજના સમાજમાં જરૂરી બની ગયું છે કેળવણીનો હેતુ જ માનવ ઘડતર હોવો જોઈએ આજના આપણા ઔપચારિક શિક્ષણમાં તે હેતુ દૂર થતો જોઈ રહ્યા છીએ આજે આપણે સમાજમાંથી મૂલ્યો નાશ પામતા અનુભવી બાબતે ટુકડામાં વહેતો રહ્યો છે દેશ કે સમાજને એક અખંડ ટુકડામાં અગર આપણે જોવા ઈચ્છીએ તો આપણે આપણે આ વિનાશ યાત્રામાં વચ્ચે જ અટકીને ક્ષણભર વિચારવું પડશે આપણે કોઈ દિશા તરફ જઈ રહ્યા છીએ શિક્ષણ માનવને આત્મવિશ્વાસ બનાવે છે મહત્વનું મેળવવાને યોગ્ય મૂળવી શકાય તેવું મૂલ્ય અંગ્રેજીમાં વેલ્યુ સંસ્કૃતમાં મૂલ્ય ટૂંકમાં આત્મ લક્ષ્યને પામવા માનવ ઇચ્છાઓને સંતોષતું જૈવિક પરિબળ એટલે મૂલ્ય માનવ એ વસ્તુને આપેલો કોઈ સૂચક અર્થ એટલે મૂલ્ય બ્રાવડીના મત મુજબ કોઈ પણ કાર્યની પસંદગી પાછળ મુખ્ય બે કારણો જવાબદાર છે એક તો પ્રસ્તુત કાર્ય યોગ્ય છે માટે તે કરવું જ જોઈએ અને બીજું કારણ પસંદગી સંદર્ભે જે વિકલ્પો ઉપલબ્ધ છે તેમાંથી આ શ્રેષ્ઠ છે માટે તે કરવું જોઈએ આમ કાર્યની યોગ્ય અને વસ્તુ કે કોઈ બાબતની પસંદગી હવે જોઈએ મૂલ્યની વ્યાખ્યા રવિશંકર મહારાજના મત મુજબ લોકો પોતાના મનથી એવા સત્કાર્યો કરે છે જેમાં એમને સાચો સંતોષ મળે એ જ સાચું જીવન મૂલ્ય છે પિતમ્બર પટેલના મત મુજબ માનવતાનું પ્રગતિણ એ જીવનનું સનાતન મૂલ્ય છે મૂલ્ય શિક્ષણનો અર્થ વ્યક્તિના જીવનને સ્પર્શતા જીવનને ઘડતા જીવનની જરૂરિયાતો પૂરી કરતા અને જીવનનું ઉદગમ કરતા મૂલ્યો અંગે અપાતું શિક્ષણ એટલે મૂલ્ય શિક્ષણ प्रेरवा शिक्षण मूल्य शिक्षण कहवाई मूल्य शिक्षण व्याख्या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मत मुजब मूल्य शिक्षण एट्ले भारतीय संस्कृति निक्षण स्वामी विवेकानंद मत मुजब ભારતીય કક્ષાએ ત્રણ પ્રકારની છે આત્મનિષ્ઠ મત વસ્તુનિષ્ઠ મત અને અપેક્ષિત મત આત્મનિષ્ઠ મત આ મત અનુસાર મૂલ્ય ઈચ્છા રુચિ પસંદ મહેનત કરવી સંકલ્પ कार्य तथा सतोष हो मूल्यों की प्राप्ति सुधीरा पार करने के लक्ष्य सुधी पहचना मूल्य सतोष सुख आपे आ स्पष्ट તે તેને આપણી અંદર શોધવાના ઓળખવાના અને ક્રિયા નિવત કરવાના હોય છે અત આત્મનિષ્ઠ મત વ્યક્તિના અંદરના મૂલ્યોના જે સ્ત્રોત છે તેને માનતા હોય છે વસ્તુનિષ્ઠ મત આ મત અનુસાર મૂલ્ય વ્યક્તિ માટે સ્વતંત્ર હોય છે પણ મૂલ્ય વ્યક્તિને નિમિત્ત નથી થતા આ મત પ્રમાણે મૂલ્યોનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ છે ત્યારે તો વ્યક્તિના જીવન વ્યવહારમાં તે વિભિન્નતા જોવા મળે છે તો પણ આ મૂલ્ય વ્યક્તિની અંદર અધ્યયનો કરે છે જે મૂલ્યો વ્યાપક સ્તર પર દેખાય તે મૂલ્યો ની દેખાતી નથી પરંતુ તે વ્યવહારના અંગ બને છે અને આ તેના પર નિર્ભય હોય છે અપેક્ષિત મત આ મત પ્રમાણે મૂલ્યને વ્યક્તિ તથા તેના વાતાવરણ સાથે સંબંધ છે મૂલ્ય અસતહ તો ભાવના સંબંધ સ્થાપિત કરવાની ભાવનાથી વ્યક્તિ ક્યાંક ને ક્યાંક તે અંશોથી જોડાયેલ છે વ્યક્તિ સારાની કલ્પના કરે છે તેના માટે પ્રયત્ન કરે છે ભાવનાનો નો સંબંધ ઈચ્છાથી થાય છે તેવી તર્ક નો સંબંધો કરીને વ્યક્તિનો વ્યવહાર વાતાવરણ ને અનુકૂળ હોવાની આવશ્યકતા હોય છે હવે જોઈએ લાક્ષણિકતાઓ મૂલ્ય એ પસંદગીયુક્ત છે પસંદગીની પ્રક્રિયા મૂલ્યો તુલનાત્મક પરિસ્થિતિમાંથી ઉદભવે છે તુલના પસંદગી એ નિર્ણય દ્વારા મૂલ્ય સંભવે છે મૂલ્ય એ શ્રેષ્ઠતાની કે ઈષ્ટતાની ઉપાસના છે મૂલ્યો દિશા સંકેતો છે કેટલાક મૂલ્યો સંજોગો અને પરિસ્થિતિ સાપેક્ષ હોય છે તેથી તે પરિવર્તનશીલ પણ હોય છે કેટલાક મૂલ્યો શાશ્વત કે સનાતન હોય છે કેટલાક કલાગ્રસ્ત હોય છે મૂલ્ય એ સમાજ માન્ય કે સામાજિક રીતે જન્મે છે મૂલ્ય અને સંસ્કૃતિ પરસ્પર પૂરક અને પરસ્પરાવલંબી છે મૂલ્યો સમસ્ત ચેતના અને તાર્કિક વર્તનો પ્રેરણા કેન્દ્રો છે ઉપસંહાર પાંડુરક શાસ્ત્રી આઠવલેના મત મુજબ શિક્ષણ એ આજીવિકાના સાધન તરીકે હોય તો કલા છે અને જીવન વિકાસ માટે હોય તો વિદ્યા છે દરેક વ્યવસ્થાનો આધાર શિક્ષણ ઉપર છે આપણી સામાજિક રચનાને આગળ વધારવા માણસમાં સભ્યતા નિર્માણ કરવી જ પડશે સભ્યતાના મૂળ સમા માતા શિક્ષકો અને નાગરિકોની જીવનશૈલી થકી જ બાળકમાં મૂલ્ય સ્થાપી શકાશે शिक्षण मनस दयाद्र बनता मा शिस्त पालन निता इत्यादि गुणोंता गुरुजनों आदर निर्माण नैतिक जीवन अभिलाषा निर्माण नहीं संस्कारो टका मेहनत करेजस्वी ज्ञान प्रधान बनी तू या विद्या કરહસ્તગતધન કાર્યકાલે સપને ન વિદ્યા ન તદ્ન થેન્ક યુ